سعيد اسمي اسمع بالنسبه لاتس بورس بالنسبه لك, لك سفاح برازيلي الوالدتك والدتك و على جثتها سامبا شايفينها صعبه امسيس بكماء عنطرف شدات فجزاء قاطع عميال عزاء قاطع ماء لعداء اساطير ومسميات هيكل سليمان انجليز ارستقراطي اكلك جنب الشاي زميلي اسمع ايقاعات منابع الافكار زي روافد الفرات كنت في اثينا ربع وثمانين قبل الميلاد للضحايا 100000 الف من اليونان معليه وتمانين ميلاديه خمسه مليون من براتو الرومانيه رومانية 1352 مسيلي على فخاترت قرر الأوروبية رجعت تاني في 2002 راجع جوه هيكل شخص وفي دماغي 2002 عروى بن الزبير لو فكرت تكون 73 مؤرخين بطل لو فكرت تكون شيشاني لو انغمست في الثقافه الامريكيه اقلبلك فيتنامي ماشين ليريكال فازلي دكتور خليلك التأثر الامريكي زميلة انا متأثر بالروس ابعتلك كاتيوشة هاتلوشك حقق النصر مبوخز تراكات لتنظيف صديد روحك صفاء ذهني أكني بوزة داخل باب الكاتر بوابه عشتار هواجس بتولد دواب الافكار كرماج عموله من اسوان خلاياك تنهار نوايا في حاله ضغط تولد انشطار ضخم انقباض عضله قلب في حاله انقضاء سهم جايلك يا من من مرحك انه شارب حاجه صفره مش هكون ستيفن هوكينج حتى لو زورك أبقى. اتخرم فبلع خرر دم في جرب بركان في الدماغ وركان حرب صلب كأشرة ديكتونية واعلى من جبال القلب جنب سلاح مبيكسرش سمينا حديد مسلح سميني مسيم وبجل سميك مسيم وهجم بالاغلال مكبل جوة بماغ نزوم وهيكل جوة بميغ معبد بودي جورد كفرسين الهيكل حتى لو عريض المنكب قالت لو أنت جامد برو خليتها ماشية باب المندب فاك ده بي او ال اي سي اي ترتيب الافكار كالسي اي اي اي في دماغي ترانيم وتعويذ ده مش تريك ده حفلي دقبيل عادة تعميد السين الصين تطهيق رنسيز اندر جرود محتاج تعدين حائن حاقين مورفين اثبت نار سميني مرضة فاكين كيروسين